يا واش اخوض في فيديو جديد جيدة لترى معكم ان شاء الفيديو هذا ايه المهم الفيديو هذا ايه خمس خمس لطلق بشتلاع قناة كون لعضوة لطلق الوحيح مواما ورقم ماتورو واسفا سعادة من موجودين وحنا برأسنا كنتفرجوا فيهم ولكن انا بنادم احنا ما كانت واحد ندره كذا وكذا وكذا الشبه حشي اللي ما نفهمه اول محتوى هو الخوت و كدير سكريبتات سكريبتات على داكشي تاع فري فاير هاك و داكشي ديروا للنادم واخا واد يطلع القناه تاعك ولكن معليش تدخل الشراكه لانك تدير محتويات غير ما كتنفعش على غارينا ولكن كتضرها و كتجيب لها اسباب للنادم برك ديالك هذا المهم ثاني محتوى اللي غيكون غي عادي هو مقلبوا بالدراري مقلبنوا بليك ا آه دير نعم بزاف كيما دي تطلعوا الدرب الريفوكس هناك مقالب من هذا المقالب من هذا المقالب من هذا فهمت هو هذا المقالب من هذا المقالب من هذا المقالب من هذا المقالب من هذا وكي كديرو مع القناة تاعك وكدير بسمية تاع القناة تاعك ولا لا كدير واحد كاو ولا جوج كاو وكذا حساب شحال تدير كود و سميتو كيكون اللي ناضي ناضي آه حاجة لي ناضية ناضية بزاف <hesitation> و رابع حاجات دراري، يعنك بدك تدير رياكسيون بحال وايت كدا، رياكسيون كما كدير رياكسيون على وايت و غادي و ناضية هادي ماناضياش و خامس حاجه تع... فيديوهات الدراري هي دير ديك بارتي تاع <hesitation> ماشي بارتي تاع بطولات الدراري تاع النيو بحال بلاك بوص فيديوهات اللي لي كيربح كي فيهم الدراري كي سميتو تقدر الى بنتي و بحال هاكا كيقدر الدراري فاش كيربح كي نوريكم الفيديو كامل وكيوريكو المردات تاع هاد اليوتيوبر اه بك بوس فهمت وكيقولو بحال هكا وكيرد لكم يعطيكم آه كيفاش دازو دالمو وكذا كود تخلوه هذا وي على القناه ديالو بسرعه البرق الذاري هادشي لا كنتي باغي دير اسم هذا المحتوى اللي قلت لك ولا كنتي انت يلا باغي دير محتويات جداد آه نعطيك واحد جوج نصائح بلا وحده قاع أحسن كيما غنديرها، قد سيطاب بشوية بشوية شري بيسي، كي يكون شي إنسان كاترين جنرسيون ولا دوزيام ولا تروازيام، شري وقد شري شي إيكرون كبيره داك اللي داك اللايد و داكشي و قد دخل الصرف. صرف <hesitation> صريف شري داك تاع البولا ديك البيضا، شري شي كاميرا ولا شي. ولا لا شي انا انا وانت نادي قناة تدد بارمس اعرف و بتوش تدد لقاطة جاد و تدد ريكسيون و واحد شو بددد كادا و شو بددد الصمعة عدد لفيتشوب شو غادي المهم يميل عجبك الفيديو فيديو النصائح ديالي دا اعشيري او الدراري اللي كيشوفوا في فيديو هذا ما لك غير واحد زر لايك واحد سبسكرايب و وشي كومنتير و فارتجيبتي و قد بلال أي واحد التوفيق قد